محمود السيد عبدالله شاب عنده 25 سنة من الدقهليه محمود شارك في مسابقة دولية في حفظ القرآن الكريم حلو كده طيب أكتر من مسابقة أخرهم كانت مسابقة في محافظة بورسعيد وحصل محمود ما شاء الله عليه ربنا يفتح عليه على المركز الأول على مستوى العالم وده من ضمن مشاركة من أكتر من خمسين دولة خلونا نشوف التقرير الخاص بمحمود وبهذه المسابقه ولو محمود بيتفرج ادعيلنا بقى يا عم محمود تقرير ونكمل الكلام صارتكم الفقير إلى الله محمود السيد عبد الله نشأت في بيئة قرآنية في قرية كفرة طناح مركز المنصورة بمحافظة الدقالية كان الوالد والوالدة يحرصان على يعني حفظ القرآن منذ الصغر أهم شيء في حياتهم هو اهتمامهم بالقرآن الكريم ذهبوا بي أنا والشيخ عبد الله الأصغر إلى كتاب القرية عند الشيخ عبد الكريم حسن أبو الوفا وعند الشيخ سامح عبد الحق حسن وعند الشيخ سيد حامد محمد سالم دول مشايخنا اللي حفظونا القرآن وعلمونا التجويد والحمد لله يعني حفظنا القرآن الكريم في سن مبكر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. جبت تجاره وتوقفت عن التعليم بارادتي يعني الحمد لله. لاكمال مسيرتي في القران الكريم وتلاوه القران الكريم وبدات من تلت اعدادي كان هنا في البلد هنا عز عمي وحضر فيه الشيخ محمود الشحات انور كان هو قارئ العزاء فانبهرت جدا بادائه وبصوته فحبيت ان انا اكون زيه كل استصعب الامر في الاول ولكن انا يعني بفضل من ربنا عليه انا كنت مصر جدا على الامر ده لان شفت صعوبات قبل كده هي اللي خلتني اصر اصلا على على الطريق ده وبعدين أنا كنت داخل الطريق ده ليس للماديات ولا للكلام ده، أنا كنت داخله حبا في القرآن وحبا في المجال، وأنا حابب كده. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا بقيت انزل ليها تلاوات مثلا على الـ على اليوتيوب او على الفيس او كلام من ده، فبدات تجي لي دعوات من محافظات ثانيه وانا يعني يتصل بيا واحد مثلا من الناس يا شيخ محمود عايزينك النهارده مثلا في محافظه المنوفيه، يا شيخ في البحيره، يا شيخ في المحافظه الفلانيه، الناس دي عرفتني ازاي؟ فالحمد لله كان فضل ربنا كبير عليا. بعد كده في 2017 كانت مسابقه المغرب الدوليه اتصل بيا المرحوم الشيخ سعد فتح الباب عليه رحمه الله وقال لي يا شيخ محمود في مسابقة آه للمغرب آه تقدم فيها قلت له تمام نقدم فقدمت والحمد لله ربنا اكرمني ان انا اخذت اول على الدقاليه واكرمني في المسابقة على مستوى الجمهورية اخذت اول جمهورية واكرمني الحمد لله لما رحت هناك الحمد لله اخذت مركز متقدم جدا في مسابقة المغرب فكان وزير الاوقاف هناك قال لهم يعني ايه لازم نكرم الشيخ محمود بان هو يجي هنا في الدروس الحسنية اللي بيحضرها جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب ومن ضمن طبعا سفرياتنا وكده سفرت لباكستان لحفلات قرانيه هناك والبنجلاديش واخر المسابقات وليس اخرها ان شاء الله كانت مسابقه بورسعيد الدوليه التي تقام على ارض بورسعيد الباسله، المسابقه ديت انا اخذت فيها اول جمهوريه والحمد لله صفينا على مستوى العالم كان موجود معانا ما يقرب من خمسين دوله صفينا والحمد لله اخذت مركز اول على مستوى العالم بفضل الله امنياتي فاتمنى على الله اولا ان يجعل عملنا هذا خالصا للوجه الكريم. دي أول حاجة ثاني حاجة إن, رو... إن ربنا يكرمني واكون قارئ في الاذاعه والتلفزيون إن شاء الله ويكون لي بصمة ولون يعني اللي يسمعني حتى لو ما شافنيش تمام يقول ده محمود السيد عبد الله يعرفني من... من صوتي يكون صوتي بالقرآن وصل على مستوى العالم وربنا يجعلنا يعني إيه يجعل صوت ده هداية للناس كلها إن شاء الله و... ويا رب يكرمنا جميعا ببركة القرآن كريم اللهم أمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الاخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى